ما تخلي نفسيتك تكون دايماً تعبانة اللي عم بتعبها مش بس الظروف الصعبة اللي عم بتعيشها وهيدي ما فيك تتحكم فيها اللي عم بتعبها أكتر هي معتقداتك المضروبة اللي عم تعمي عيونك لحتى ما تقدر تشوف الحلول الموجودة قدامك إذا بدك حلول بلش اسأل حالك الأسئلة الصحيحة الأسئلة اللي بتبلش بكيف مش بلاش شغل حالك ما فيك بإشية تفيدك لحتى يصير عندك روتين يومي ناجح ومفيد وبناسب وضعك وهيك بتبلش نفسيتك ترتاح وبتصير قادر تركز على حالك أكتر لحتى تتطور وتحسن من حياتك